اسكندراني <سؤال> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب النهارده يا جماعه جايبين موضوع غريب جدا سيرفر فهد انتقل لسيرفر النسر طب ازاي المفروض سيرفر النسر ده المفروض يبقى لوحده ما اعرفش ادخله في الفهد ازاي مش عارف مفروض الفهد يكون في النمر مش في النسر غريبه والله اجيب هنخش كده سيرفر النسر ايه الاول وبعد كده هنخش سيرفر فهد وهعلي الشخصيه اللي انت هتعملها في النسر هي هي اللي هتعملها في الفهد هي هي اللي هتلاقيها في الفهد لو عملت في الفهد هتلاقيها في النسر ما اعرفش ايه اللي بيحصل هيدا حاوي لسه عمله ثمانية وخمسين اهو يا جماعة زي ما شايفين هو ده الحاوي تمام نخرج ونخش في سيرفر الفهد اهو سيرفر الفهد عليه هو هو اهو يا جماعة ده سيرفر هو ونفس النظام مع ان مكتوف والنسر اه غريبة ولا عجيبه وكده يا ورحمه السلام عليكم ورحمه الله شايفين الله الحلوة سلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اللايك الله في الله الجرس وباي باي الله هو الله ورحمه الله ورحمه الله